السلام عليكم ورحمه الله علي مر التاريخ والعصور والحقبات الزمنيه كان بيظهر مرض ويقعد فتره ويختفي ويظهر مرض جديد بعده ويختفي ويظهر مرض تاني وتالت ورابع وعلى ده الحال وعلى سبيل المثال في العصور المتوسطه ظهر في اوروبا مرض الطاعون حصد نص سكان اوروبا تقريبا بعد كده انتشر في معظم انحاء العالم وحصد ملايين من البشر ثم ظهر بعده مرض الجدري حصد ارواح من 300 الى 500 مليون بشري ومن بعدهم ظهرت الكوليرا والحصبه وانفلونزا الخنازير وانفلونزا الطيور وغيرهم كتير وفي الفتره الاخيره كلنا شفنا اللي حصل مع كورونا والوباء اللي انتشر واجتاح العالم كله. والسؤال دلوقتي بيطرح نفسه ليه كل فتره بيظهر مرض جديد وهل دي مؤامره ولا الموضوع ده طبيعي؟ فقبل ما نجاوب على السؤال ده ما تنساش تنزل تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. الفيروسات موجوده حوالينا طول الوقت وعلى مر العصور، وطول ما الانسان ما بيجيش جنبها ولا بيمسها فهي ما بتجيش ناحيتنا خالص، لكن على مر العصور السبب الرئيسي بشار انتشار الفيروسات وظهور الامراض دي والاوبئه هو كان احتكاك الانسان المباشر بها واختلاطه على مر العصور والتغير هنا هو تغير سلوك الانسان ومش لازم بيبقى تغير سلبي وممكن يكون تغير عادي لكن بيتسبب في انتشار الامراض وعلشان نوضح اكتر البشر من زمدق الخليقة وهم بيمارسوا هواية الصيد في مجموعات مش كبيرة لكن بمرور الوقت بدأ الانسان يتجمع حوالين الانهار ويمارس حرفه الزراعة لكنه بدأ يجيب الحيوانات ويحطها جنبه علشان خاطر يستفاد بألبانها ولحومها وجلودها. وده كان أول تغير جذري يحصل في سلوك الإنسان. وبالرغم من إن التغير ده كان إيجابي إلا إنه ترتب عليه بعض الحاجات. أولهم إن الإنسان بدأ يحتك بالحيوان بشكل مباشر وبدرجة كبيرة. المرض بيبدأ يلمس لعاب الحيوان أو فضلاته أو حتى جلده. وده اللي خلى المرض بدأ ينتشر بالتدريج. ويوصل الانسان ويمكن من ادم الامراض اللي اصابت الانسان وكان اصلها حيواني هو مرض الجدري ومش الجدري بس هو اللي اصله حيواني لا ده اكثر من 70% من الامراض الفيروسيه اللي بتصيب الانسان بيكون اصلها حيواني التغير الثاني في سلوك الانسان اللي ادى لظهور الفيروسات وانتشار الامراض هو تجمع السكان في تجمعات سكانيه اكبر فاكبر فاكبر فبدل الانسان يتجمع الاول في قبائل ثم في قرى ثم في مدن وهكذا حتى أصبحت المدن دي تتعدى حجمها الملايين بمرور الوقت وده إدى فرصة للفيروسات إنها تسيطر وتهيمن بشكل كبير وتزداد قوة وأصبحت الفيروسات أكثر قوة وأكثر خطورة في الأول لما ما كانش فيه تجمعات سكانية كبيرة كان ممكن الفيروس يفضل موجود في إنسان ويستمر الفترة من الوقت وبعد كده الفيروس نفسه يموت أو الإنسان يموت وينتهي الموضوع على كده لكن بمرور الوقت أصبح مع كثر تجمعات السكانية فأصبح بيتنقل من شخص لشخص لشخص الموضوع بالطريقة دي أصبح بمسافة بوفيه مفتوح للفيروسات الفيروس أصبح بيخش جسم البني آدم ولو المناعة تغلبت عليه فالموضوع بينتهي ولكنه بيكون غالبا انتقل لشخص آخر وبيفضل الفيروس يتنقل لشخص تاني وتالت ورابع وعاشر لحد ما يتنقل لشخص مناعته ضعيفة ويبدأ يتمكن منه والفيروس هنا لما بيلاقي شخص ملاعته ضعيفه بيبدا يسيطر على جسمه ويزداد في القوه، طبعا الفيروس مش بيقف على كده، لا ده بيرجع للاشخاص اللي هو جرب فيهم قبل كده وبيروح يجرب معاهم مره اخرى، لكن المره دي بيكون الفيروس متحور في صوره اقوى من اللي فاتت وبيتغلب عليه، وبعدها يبدا يتوسع اكتر واكتر، وجدير بالذكر في العصور القديمه كان الفيروس لما كان بينتشر في القريه او في تجمع سكاني غير فما كانش بيتعدى الحدود الجغرافيه للقبيله دي او للمكان ده او للقريه دي، فما كانش بيتحول لوباء أو جائحة لأن الاتصال بين الشعوب ما كانش موجود بشكل مكثف. الشعوب زمان كانت منعزلة بشكل كبير بل على العكس لما كان بيتعرف ان في منطقه او شعب اصابه مرض فكانت الشعوب اللي حواليهم بيتجنبوا نهائيا الاختلاط بالمنطقه اللي فيها المرض دي بل انهم كمان كانوا بيوقفوا حركات التجاره بين المناطق وبعضها لحد هنا ما فيش اي مشكله لكن بدات تظهر المشاكل الحقيقيه مع ظهور فكره الاستعمار والحروب وخصوصا الاستعمار الاوروبي فبدات تخرج الامراض من اوروبا وتنتشر بشكل كبير في انحاء العالم كله في الفتره ما بين القرن ال11 وال13 الميلادي كان في مجموعه كبيره من الحملات الاوروبيه اللي هي كان بيطلق عليها الحملات الصليبيه ودي نقلت بشكل كبير الامراض اللي هم واخدينها معاهم الى انحاء العالم خصوصا في اسيا وافريقيا وكان العالم المعروف وقتها وكمان اخذوا الاوبئه الموجوده في افريقيا واسيا ورجعوها لبلادهم ثاني في اوروبا والامر نفسه حصل مع المغول فالزحف الكبير اللي كانوا عاملينه المغول ما بين اسيا وافريقيا هو برضه نقل الامراض من اسيا والدول افريقيا ورجعوا بامراض افريقيا الى اسيا وده كان سبب كبير في انتشار مرض الطاعون اللي اطلق عليه الموت الاسود ومن بعد القرن ال15 بدأ الأوروبيين يتطوروا في صناعة السفن بشكل كبير وخدوا السفن دي وانتقلوا لجميع أنحاء العالم وقعدوا يلفوا بحار العالم كله وأماكن العالم كله ويستكشفوها ومن هنا برضو أصبحوا بينقلوا الأمراض من مواطنها الأصلية وبيتجولوا بيها الهدف الاساسي كان من انتقال الاوروبيين عن طريق السفن الى جميع السواحل في الامريكتين استراليا واسيا واوروبا وافريقيا كان بيتنقلوا بين السواحل العالم كله وكان الهدف الاساسي هو ان هم يحملوا من خيرات الدنيا وينهبوها، لكن هم بينهبوها ما كانواش يعرفوا ان هم بينقلوا معاهم كمان الامراض والاوبئه والفيروسات وعلشان كده في الفتره دي كانت اوروبا فعل كما اطلق عليها موجوقه فيها كل الامراض المعروفه في العالم كله. جدري، طاعون، كوليرا حاسبه وغيرهم امراض كتير لحد دلوقتي مفيش اصلا نظريه المؤامره وحتى انتقال الامراض لحد دلوقتي كان بيتنقل بدون وعي وبدون فهم وكان اللي بينقلوها مش عارفين اصلا ان هم بينقلوا امراض وان هم سبب في انتشار الاوبئه، ما كانش في اي دوله استعماريه او غير استعماريه بتبقى قصد ان هي تنقل المرض او تصيب بمرض عشان غرض حربي، لكن مع غزو الاوروبيين للامريكتين الموضوع بدا ياخد شكل مختلف تماما، من بعد القرن ال15 بدا يوصل الاوروبيين الى الامريكتين وكان معاهم جنود مصابه بالامراض اللي كانت منتشره في اوروبا في الوقت ده، الجنود دول لما كانوا مصابين بالامراض اللي كانت في اوروبا لما اختلطوا السكان الاصليين نقلوا لهم العدوى اللي كانت موجوده عندهم ومن اخطر الامراض اللي نقلوها كان مرض الجدري ومرض الحصبه وقتها الامراض دي فتكت بالسكان الاصليين لانهم ما كانوش اتعرضوا لامراض زي دي قبل كده فما كانش عندهم منها اي مناعه وده على عكس الاوروبيين اللي كانوا ليل نهار عايشين معاها والامراض دي انتشرت وتسببت في هلاك اعداد مهوله من السكان الاصليين لكن بعد كده بدا الاوروبيين يكتشفوا ان السكان الاصليين بيبداوا ينهاروا ويتسلموا بلادهم بسهوله لانهم منهكين من الامراض بداوا يجيبوا الاغراض الشخصي اللي كانت موجوده عند مرضى الجدري واللي موجوده في مستشفيات المصابين بمرضى الجدري وبداوا ان هم يلقوها في بلاد السكان الاصليين علشان يسهل عليهم دخول البلاد بتاعتهم وينهكوا قواهم. في مصادر كتيره بتقول ان الجدري والحصبه تسببوا في هلاك اكثر من 90% من السكان الاصليين للامريكتين. فسكان المكسيك مثلا قبل غزو الاسبان كان عددهم يصل من 25 الى 30 مليون نسمه لكن بعد مرور 50 سنه من غزو الاسبان اصبح عددهم لا يتعدى 3 مليون. موضوع المؤامره بدأ ينتشر أكتر في الفتره اللي هي بداية القرن العشرين خصوصا في الحرب العالميه الأولى، كانت الحرب بين الألمان والروس في سنة 1916. الألمان استخدموا بكتيريا الأنثراكس اللي كانت معروفه وقتها بالجمرة الخبيثة كسلاح بيولوجي للمره الأولى. وبعد سنتين من الواقع دي وتحديدا سنة 1918 ظهر فجأه مرض الأنفلونزا الأسبانيه أو ما يطلق عليه بالحمى الأسبانية. وانتشر وقتها في اوروبا والعالم كله واجتاح العالم بسهوله جدا في فتره قصيره وتسبب في موت حوالي 50 مليون انسان وتسبب في اصابه حوالي 500 مليون انسان يعني بنتكلم في ربع سكان العالم وقتها والانفلونزا الاسبانيه سابت علامه استفهام كتير عند الناس كلها هل لها علاقه بالحرب البيولوجيه اللي تم فيها القاء الجمر الخبيثه على الروس او هل في جهه معينة كانت بتجرب حاجه معينه في المعامل وتسربت بالغلط ما حدش عارف لكن القصه لحد هنا لسه ما في الحرب العالميه الثانيه اليابان كانت انشات وحده سريه بتصمم اسلحه بيولوجيه استخدموها ضد اعداء وهي الوحده اللي كانت معروفه باسم الوحده 731 ونفس الامر تكرر سنه 1942 الجيش البريطاني عمل وحده سريه انشا فيها اسلحه بيولوجيه على جزيره في اسكتلندا وحصل تلوث شديد جدا وانتشرت امراض على الجزيره نفسها في الوقت ده، لدرجه خلت ان الجزيره اصبحت مهجوره ومحظوره ومحدش يقرب منها لمده 50 سنه، وبالرغم من ان تم عقد بروتوكول بين دول العالم المختلفه الا انه ما زالت الشك ونظريه المؤامره موجودين الى يومنا هذا، وهيستمروا موجودين للابد، ومع ان مفيش دليل على استخدام اي دوله للمواد البيولوجيه او للامراض البيولوجيه في الحروب الا انه ستظل نظريه المؤامره موجوده باستمرار ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد